Такий вигляд мають форми перед тим, як їх заберуть швачки додому та зшиють з них ось такі вироби. В один набір входить шапка, балаклава, баф, рукавички, спідня, в'язані та флісові шкарпетки. Це йдуть байка, трикотаж і, так як совсем кусочки гусенькі, то комбінується навіть так. Буває таке, що більш утеплені бірці, а буває не сильно утеплені. От коли більш утеплені, або де вони багато бігають, хлопці вот кажуть, нам треба трохи потоньше носочки, э, так як ми біжимо. Коли вистачає матеріалу, який надають волонтери або швейні фабрики, то роблять ще й теплий одяг під форму. Коли матеріалів не вистачає, то виходять з ситуації так. З кусочков шьем. Остаются выпады от штанов и мы после того, как видим, что уже можно сделать только рукав, сшиваем между собой детали и получается подъемная кофта, спидник под форму и такое даже есть. Главное, чтобы оно было теплое. Вот оно все флисовое, теплое, с начесиком. Вот. Так же самое у нас, ну так получилась желтая ткань. І немножко сині тканини, получилося, ось такі штани. В Донецький госпіталь звідси їдуть синтепонові ковдри. Застосування їм як покращену альтернативу термоковдрам з Фольги знайшли евакуаційні загони, які транспортують поранених з поля бою. А от ви це сині, це всі наші одягали? Так, хто у нас що? Ви <різь> <різь> Ота діяло не накрити. Для чого? Для того, щоб кров не сильно впитувалась і щоб вони легко потім стирались. Вони не очень льогкі, щоби ані очень швидко сохли. Кількість виробів, які відправляють на фронт, ніхто не рахує. Видають комплекти, ковдри, матраци та інше згідно із заявками, які надійшли раніше. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.